Lyd er viktigst. Uten god lyd vil ingen høre på din video. Her kommer ett par tips i forhold til hvordan på en enkel måte å øke lydkvaliteten. Første tips. Pass på å riktig mikrofon. Flere ganger har jeg bommet på å velge riktig mikrofon, gjort mye innsats med å spille inn videoen, men så har jeg for eksempel valgt mikrofonen på den bærebare PCN som står flere meter unna, og så har jeg fått dårlig lyd. Här er det viktige tipset i forhold til å velge riktig mikrofon. Vær stille, og så slår du på mikrofon. Som du så på skjermen nå, så ser du at lydmeteret faktisk gjør hakk opp og ned i forhold til lyden. Så når jag er helt stille, så er det måten å se at jeg har valgt riktig mikrofon. Hur långt du befinner dig fra mikrofonen är också avgörande. Pass på att ha jämn avstånd och alltid så kort avstånd som möjligt. Jag plejer gör det sånt att akkurat du ikke ser mikrofonen i bilden, där placerar jag mikrofonen när jag spelar in mina videor. Pass också på att välja riktige ljudinställningar på mikrofonen din. Har du en sån proffsmikrofon som jag har, en Yeti, så finns det möjlighet till å välja hjärta eller lunga. Det vetir att hon tar egentligen på något sätt runt tubben av mikrofonen och när hörte du säkert dåligare ljud för nu vände jag den bort. Du har ett åttetal, då tar den fram och bak, rätt fram och rätt bak. Du har en rundning, då tar den runt hela mikrofonen, för exempel se sitter mange personer runt et bord. Du kan godt bruke denne rundefunksjonen, men prøv alltid å begrense sirkelen som mikrofon tar opp lyden så mye som mulig, for å rett og ta opp mindre bakgrunnsstøy. Jeg bruker ofte min mobiltelefon til å spille inn video. Nyere mobiltelefoner har veldig gode mikrofoner, og det fungerer veldig godt i et rolig rom. Men når jeg skal bevege meg lengre unna, så byr det på problemer, spesielt på et sted med mye bakgrunnsstøy. Det går selvfølgelig an å fjerne bakgrunnsstøy i en spesialprogramvare etter opptak, men det er mer opp til de profesjonelle. Personlig pleier jeg ikke å få til det noe større grad, selv om Camtasia, som jeg bruker, har en funksjon for å rense bort støy. Det jeg derimot har brukt ved et det er mine Airpods. Mine vanlige Airpods, som jeg da tar den ene i øret, å bruke som mikrofon. Jeg slår ned lyden på mikrofonen det at jeg vil høre mig selv i Eko. etterpå når jeg jag sagt det. Dessverre så fungerer ikke den innebygde programvaren i en iPhone for dette, men en del spesialprogramvare kan velge ekstern blåtallmikrofon, og da kan jeg bevege meg mye lengre unna og fremdeles få god kvalitet på opptaket mitt. En annen løsning hvis du befinner deg langt av selve kameraen når du spiller det inn, det er også å bruke noe som heter taleropptak på mobiltelefonen din. Da er det sånn at du i postproduksjon kan sette sammen videobilde med den separate lydkilden fra for eksempel din mobiltelefon. Da er det viktig å få til et punkt der man kan synkronisere lyd og bilde. Jeg gjør det veldig ofte med et Klapp. Dette klappet blir mye høyere enn min vanlige stemme, og da kan jeg dra lyd- og bildefiler, for jeg har jo også det originale lydsporet med videoen til de ligger rett oppe på hverandre, og så fjerner jeg originallyden fra videobildet og bruker da eventuelt bare den eksterne lyden. Om mulig så anbefaler jeg deg å ikke bruke disse innebygde mikrofonene som finns på bærbar PC. Eh, Ofta är det grejer nok, men där ofta ett problem, visst du för exempel skriver på tangentbordet, då förplantar ljuden sig lätt i chassit, så liksom att den ljuden också kommer med på upptaget. Så har du möjlighet, bruk en extern mikrofon, gärna koble till USB. Har du möjlighet till det, stå när du snackar, då får du mer luft i lungorna. Eventuellt, jag sitter när jag lagar denna filmen, så är det att rätta så slik at man får mer luft i lungene, for rett og slett å få mer luft å produsere lyd med. Når du befinner dig utendørs, husk på at vind også fort kan lage lyd. Profesjonelle opptakere bruker ofte en sånn spesial sokk over mikrofonen da, for å fjerne eh, vind, og også det at man spitter liksom, altså, lyd tingen som lufta kommer ut av munnen din mens du snakker, så ikke prøv å snakke rett på mikrofonen, men gjerne litt over, så du ikke får en slags spyttelyd som kommer med på opptaket. Om du har tilgang til det, så er myggmikrofonen en god sak. Den er da veldig nærme munnen din, og tar med lite annen bakgrunnsstøy. Her er selvfølgelig det beste vi den kan være trådløs, men de er ofte ganske dyre. Sånn som eksempelet du ser här på bildet her, så er det en enkel myggmikrofon som du kobler til telefonen hvis den har tilgang til det, via en minijack. En slik type mikrofon kan du koble til telefoner eller til pc -er. En slik sånn mikrofon får du kjøpt for et par hundre lapper på for eksempel Klaas Olsson. Ellers skjøler jo sånn at dyre mikrofoner også ofte gir bedre lyd.